Раз два тижні пані Надія Воробко приходить у Миколаївський пункт Червоного Хреста за гуманітарною допомогою. Вона – переселенка зі Снігурівки. Розповідає, через постійні обстріли довелось покинути домівку та переїхати до родичів Широку Балку. Раз нас тут дві неділі допомоги. І ліки дають, і продукти, і хімію. І дякую, і рада, що нас прийняли. Вони стріляють, нема вже де їхати. Розбавили. Живу в широкій балці, о, там у Свахі. Дочки на ну, Свікруха там проживаємо. О, і я, і сестра проживає. 112. 12-та. Це надію, що отримаємо. Ані, завтра, може, прийдемо. Зараз отримати допомогу від Червоного Христа можуть люди, які підпадають під певні категорії. Утім, волонтери дають хліб та консерви усім, хто прийшов. Інваліди першої, другої групи, так. діти з інвалідністю до 18 років, літ, багатодітні родини, внутрішньопереміщені особи, батьки, е... матір'я або папи одиночки. Mm. Ну, Хліб і консерви вам mm. ми можемо дати. Від самого ранку люди займають чергу. Їх записують та призначають номер. О 10 починають видавати продуктові набори. Я на порозі буду сказати, що всіх визивати по списку. Якщо люди приходили ага. серйозно. я всіх буду визивати. Василь за списком 88-й, хоч і прийшов за дві години до видачі. «Записався, зараз така система, що треба записуватися. Раніше прийшов, живу чергу зайняв і держався чоловіка, за ким зайняв. А зараз прийшов, записався, от я по списку 88-й. Люди за мною приходять і записуються теж, і немає такої шуматохи, скандалу, ще можна почкати треба, 2 треба Окрім продуктових наборів, у цьому пункті можна отримати засоби особистої гігієни з направленням від лікаря безкоштовні ліки та питну воду. Спасибо, що дають, тому що у мене дочка Переселенка приїхала четверо дітей. Так, і допомога хороша. Крупы, мука, сахар, масло, там, консервы, вот. потом мыло, порошки, дубные пасты, вот такое, все необходимое. «Потягом дня за допомогою звертається більше 400 людей, розповідають волонтери, тому тепер продуктові набори видаватимуть раз на місяць. Людям, які не можуть пересуватися самостійно, допомогу відвозитимуть додому». Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.